Καλησπέρα, ερχόμαστε στο τέταρτο και τελευταίο πάνελ και η συζήτηση εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είναι κατά πόσο οι πόλεις μας και οι κοινότητές μας μπορεί να γίνουν συμπεριληπτικές και πώς εμείς μπορούμε να έχουμε λόγο στο πώ εν τέλει είναι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Και έχω τέσσερις πολύ κατάλληλους ανθρώπου για να μας μιλήσουν για αυτό. Και θα περάσω πρώτα στην Εύα Γρηγοριάδου. Εύα είσαι αρχιτεκτόνης αλλά είσαι και μέλος της, ομάδας Urbana, της ερευνητικής ομάδας URB Θες να μας πεις τι κάνετε και πώς έχετε εντάξει το φύλλο στο συμμετοχικό σχεδιασμό. Καλησπέρα. Ε, χαίρομαι πάρα, πάρα πολύ που είμαι εδώ και το έλεγα και πιο πριν ότι νιώθω πάρα πολύ ευχάριστα σε όλο αυτό το συνέδριο σήμερα. Λοιπόν, είμαι η Εύα Γρηγοριάδου. Είμαι αρχιτεκτόνισσα και συνειδρήτρια της ερευνητική ομάδας URBANA. Η URBANA, ουσιαστικά, είμαστε μια διεπιστημονική ομάδα. Ε, αποτελούμαστε κυρίω από αρχιτεκτόνησε, αλλά υπάρχουν και ανθρωπολόγοι στην ομάδα μα. Ενώ στι δράσει μα συνεργαζόμαστε και με άτομα από άλλε ειδικότητε, εκπαιδευτικού ε, μηχανικού άλλων ειδικότητων. Στόχο μα, θα λέγαμε έτσι πολύ συνοπτικά, είναι η διασφάλιση του δικαιώματο στην πόλη για όλε τι κοινωνικέ ομάδε, οι οποίε δεν συμμετείχαν παραδοσιακά στι διαδικασίε σχεδιασμού των πόλων και στα κέντρα λήψη αποφάσεων, όπω είναι οι γυναίκε, τα παιδιά. Οι έφηβοι, οι έφυβες, τα ηλικιωμένα άτομα, η ΛΟΑΤ και η κοινότητα. Ε, θα είχα σχεδιάσει να μιλήσω λίγο έτσι για τις αξίες μας, θα λέγαμε, της ομάδας, τις αξίες που α, χαρακτηρίζουν κάθε πρόγραμμα, κάθε δράση που κάνουμε. Ε, βασικά είναι ο συμμετοχικό σχεδιασμός που νομίζω δεν θα επεκταθώ παραπάνω. Έχουμε ήδη σήμερα αναφερθεί πολύ σε αυτό το θέμα, παρότι για τα ελληνικά δεδομένα είναι κάτι αρκετά καινούριο, κυρίω. Στο πώ ε, υλοποιείται και ε, σε βάθο. Ε, Μία άλλη από τι αξίε μα είναι η συμπερίληψη. Δηλαδή, μιλάμε πάλι για συμμετοχικό σχεδιασμό, απλά μα ενδιαφέρει πάρα πολύ να, να λάβουμε υπόψη κριτήρια συμπερίληψη, να δούμε δηλαδή πώ συμμετέχουν οι πολίτε μέσα σε μια διαδικασία. Ωστόσο, πώ έχει διαμορφωθεί ένα περιβάλλον που να είναι φιλικό και άνετο για διαφορετικέ ομάδε. Μα ενδιαφέρει να διαμορφώσουμε εργαλεία και μεθόδους, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν τα παιδιά, οι έφηβοι, η έφηβες, ηλικιωμένα άτομα, άτομα που δεν έχουν ευκολία στη χρήση τεχνολογίας πιθανώς, άτομα, ίσως, ακόμη που δεν μιλούν και τη γλώσσα. Και η τρίτη αξία, στην οποία θα, θα μείνω και λίγο παραπάνω, γιατί νομίζω αξίζει να, να δοθεί λίγο παραπάνω χώρο, ας πούμε, στη σημερινή ε, συνάντηση, είναι ο φεμινιστικός αστικός σχεδιασμός και η ανάδειξη τη οπτικής του φύλου για το σχεδιασμό του χώρου. Ε, αυτό φαντάζομαι για πολλούς και για πολλές από εσάς ίσως να είναι κάτι που να το ακούτε για πρώτη φορά, ίσως να μην μπορείτε να σκεφτείτε ακριβώς πώς μπορεί να σχετίζεται το φίλο μας με το χώρο. Εκεί θα ήθελα να πω ότι η αρχή μας είναι ότι ένας σχεδιασμένος χώρος, ένας δημόσιος χώρος τη πόλη. δεν είναι όπως Πιθανώς να νομίζουμε ένα ουδέτερο πεδίο που δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα άτομα. Ένα σχεδιασμένος χώρος είναι ένα πολιτισμικό προϊόν, το οποίο παράγει και αναπαράγει ιεραρχίες, σχέσεις, διακρίσεις, έμφυλες σχέσεις και διακρίσεις, οι οποίες παρατηρούνται και σε άλλους τομείς της πατριαρχική κοινωνίας μας παραδοσιακά έχει διαμορφωθεί, θα λέγαμε, ένα δίπολο που από τη μία σχετίζει το αντρικό κοινωνικό φύλλο με τον δημόσιο χώρο της πόλης και τις αμοιβόμενε εργασίες έξω από το σπίτι, στην πόλη, ενώ από την άλλη, οι γυναίκες, το θυλικό κοινωνικό φίλο, έχει συσχετιστεί με εργασίες φροντίδας, φροντίδα του νοικοκυριού, των άλλων μελών της οικογένειας, των παιδιών, των ηλικιωμένων ατόμων, και τον χώρο του σπιτιού, τον ιδιωτικό χώρο. Αυτέ οι εργασίε είναι μη και παραμένουν έω και σήμερα κοινωνικά αόρατε και απαξιωμένε. Αυτό ο ρόλο μα, λοιπόν, ω βασικέ φροντίστριε τη οικογένειές μα, μα κάνει να έχουμε προφανώ και κάποιε διαφοροποιημένε τόσο στον χώρο του σπιτιού, όσο όμω και έξω στον χώρο της πόλη, στον δημόσιο χώρο. Που αυτέ οι ανάγκε δεν έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά τη διαδικασία σχεδιασμού τη πόλη μα. Να αναφέρω εδώ χαρακτηριστικά ότι παρότι μπορεί να μας φαίνεται αυτός ο διαχωρισμός κάτι ξεπερασμένο, κάτι το οποίο εντάξει, δεν ισχύει πολύ πια και σίγουρα έχει υπάρξει πρόοδος τις τελευταίες χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο ακόμη και σήμερα, όπως μας δείχνει η τελευταία έρευνα της Ελστάτς στην Ελλάδα, οι γυναίκες αφιερώνουμε περίπου τρεις φορές περισσότερο χρόνο καθημερινά, σε σχέση με τους άντρε των οικογενειών μας, των σπιτιών μας για τέτοιου είδους δραστηριότητες, φροντίδα του νοικοκυριού, του σπιτιού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ε, είναι κάτι το οποίο επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το βίωμά μα, την καθημερινότητά μας στην πόλη. Ε, ένα άλλο θέμα, επίσης, είναι ότι ω γυναίκες, ω τηλικότητες, ε, βιώνουμε πολύ μεγαλύτερη ανασφάλεια στο, στους δημόσιους χώρους της πόλης, ειδικά τη νύχτα. Ε, ναι, οπότε, οι δράσει μα ουσιαστικά που κάνουμε στοχεύουν πάρα πολύ στο κομμάτι τη ευαισθητοποίηση και τη ενημέρωση σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Θέλουμε πάρα πολύ να, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Πώ μπορεί να σχετίζεται το φύλλο μα με τα βιώματά μα στην πόλη και πώ αυτό μα επηρεάζει καθημερινά. Μιλάμε, μάλιστα, για την Ελλάδα, που βρισκόμαστε δυστυχώ στην τελευταία θέση ευρωπαϊκά σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλλων. Οπότε, χρειάζεται να το δούμε το θέμα τη ισότητα σε όλους τους τομείς καθημερινότητάς μας και σε πολύ πρακτικά θέματα, στο πώς βιώνουμε την πόλη, τον αστικό χώρο, τον αστικό σχεδιασμό. Ε, και ένα δεύτερο κομμάτι, στο οποίο τώρα σιγά σιγά προχωράμε, είναι οι παρεμβάσεις, κάποιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, καθώς και το, το προφίλ μας είναι και πιο τεχνικό, είμαστε αρχιτεκτόνησες, οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη κριτήρια συμπερίληψης και πώς μπορεί ο χώρος ο ίδιος να διαμορφώνει μια διαφορετική δυναμική που να δίνει ε, ίσες ευκαιρίες, θα λέγαμε, ε, σε όλα τα άτομα και σε, σε μια ποικιλομορφία αναγκών και επιθυμιών από την πόλη. Ε, αυτά, πάνω κάτω και θα συνεχίσουμε τι ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην Ελένη Μουγιάκου. Θα κάνω μια μικρή αλλαγή, την νομίζω οι δύο μεταομιλητές ταιριάζει πολύ περισσότερο η θεματική του. του Συνεταιρισμού Εργαζομένων Common Space. Ελένη, εσύ μάλλον ξέρεις εξίσου καλά ότι δεν είναι τόσο εύκολο να μπούμε σε μια διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού. Τι κάνετε στην Common Space και πώς προετοιμάζετε και τον κόσμο αλλά και τους φορείς ώστε να συνεργαστούν στο κομμάτι αυτό. Ε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση και τη διαδοχή ε, και φυσικά για την πρόσκληση. Εγώ είμαι η Ελένη Μουγιάκου, είμαι γεωπόνος, ασχολούμαι με το αστικό πράσινο και η ομάδα μας Common Space Είμαστε ένας συνεταιρισμός εργαζομένων, ένας, μια, ένας φορέας κοινωνικής κέλεγκας οικονομίας, ε, μία διαφορετική του μορφή. Ε, είμαστε μία κολλεκτίβα εργασίας, ε, με μέλη που οι περισσότεροι είναι αρχιτεκτόνες, αρχιτεκτόνισε, αλλά και άλλες ειδικότητες, ε, φυσικοί, γεωγράφοι, ε, άλλοι μηχανικοί και ένα πολύ μεγάλο δίκτυο συνεργατών δουλεύουμε πολλά χρόνια το θέμα του συμμετοχικού σχεδιασμού. Μελετάμε το δημόσιο χώρο, δουλεύουμε κυρίως στις πόλεις. Έχουμε φυσικά και κάποια παραδείγματα σε, σε, εκτός αστικού ιστού, αλλά εκεί επικεντρωνόμαστε κυρίως και τη σχέση μεταξύ περιβάλλοντος, χώρου, ανθρώπου, κοινωνίας. Το θέμα του συμμετοχικού σχεδιασμού για εμάς είναι κάτι που το δουλεύουμε από το 2011, όταν ξεκινήσαμε σε ομάδα. Ε, και ασχολούμαστε επαγγελματικά ε, με, με αυτό. Είναι ε, μία βασική παράμετρο, ένα βασικό μεθοδολογικό τρόπο να σχεδιάζουμε το δημόσιο χώρο. Δεν είναι μία αφηρημένη έννοια δηλαδή. Ε, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο θέματο. Μπορεί να είναι και σε διαφορετικέ κλίμακε. Μπορεί να είναι η αυλή ενό σχολείου με τη σχολική κοινότητα, να είναι ένα δρόμο, είναι πραγματικά παραδείγματα αυτά. Να είναι ένα πολιτιστικό μνημείο ή μπορεί να είναι και άειλε δράσει. Ε, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι ένα θεσμικό πλαίσιο, μπορεί να είναι ε, το επιχειρησιακό πρόγραμμα ενό Δήμου, ε, σχέδια προσαρμογής για την κλιματική αλλαγή. Ε, όλα, βέβαια, έχουν χωρική διάσταση. Είμαστε όλοι οι του χώρου και, και είναι τα θέματα αυτά που μελετάμε. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι όχι μόνο είναι δικαίωμα, αλλά παράγει πολύ καλύτερα αποτελέσματα στη μελέτη του δημοσίου χώρου, στα προτινόμενα έργα και, εν τέλει, και στην υλοποίηση όταν εξ αρχή τη διαδικασία του σχεδιασμού του δημοσίου χώρου και όχι μόνο και των κτηρίων και των υποδομών, εμπλέκει του ανθρώπου οι οποίοι και τι κοινωνικέ ομάδε επηρεάζουν και επηρεάζονται από το συγκεκριμένο έργο. Και όχι στο τέλο, στη διαβούλευση, αφού πια έχει ένα διαμορφωμένο σχέδιο. Γενικά έχουν γίνει αρκετά βήματα τα τελευταία χρόνια, κατά τη γνώμη μα. Όταν πρώτο ξεκινήσαμε, ήμασταν τα παιδιά με τι ωραίε ιδέε που δεν υλοποιούνται. Πια είναι αρκετοί οι δίμοι και σε κάποιες περιπτώσεις και τα σχολεία και ίσως κάποια ψήγματα περιφερειών που μπαίνουν σε αυτόν τον κόπο έχουν εξεφοβηθεί λίγο το να βάλουν τους πολίτες, τους φορείς και τους ειδικού σε μια δομημένη διαδικασία συμπαραγωγής του δημοσίου χώρου και των υπηρεσιών. Νομίζω ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι γενικά στην Ελλάδα, στην Ευρώπη σίγουρα, αλλά και στην Ελλάδα ειδικότερα, υπάρχουν πολλές ομάδες, τυπικές, άτυπες, μέσα στα πανεπιστήμια, ερευνητικές, αλλά και μελετητικές, που χρησιμοποιούν τις μεθόδους τα εργαλεία και τις τεχνικές του συμμετοχικού σχεδιασμού, κάτι το οποίο ε, και ως μέρος, ας πούμε, του κοινωνικού μας σκοπού έχουμε ε, πήραμε την πρωτοβουλία να, να, να το συγκεντρώσουμε, να το αναδείξουμε ε, και να δώσουμε ένα μεγαλύτερο βήμα γύρω από αυτό και με αφορμή αυτήν λοιπόν την ιδέα ε, έχουμε δημιουργήσει μια ενεργή κοινότητα φορέων, ανθρώπων, πανεπιστημίων ε, μεμονωμένων ερευνητών και ερευνητριών ε, και ομάδων πιο νέων κτλ. Ε, υπό την ταμπέλα του Participatory Lab είναι ένα πούμε, αστικό εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού για θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή των πόλεων γύρω από θέματα δημοσίου χώρου, πρασίνου κτλ. Φάνηκε, κάναμε ένα μεγάλο συνέδριο, διεθνές συνέδριο, πέρσι, τον Νοέμβριο. Φυσικά και το Χάινριχ Μπέλ και πολλοί και πολλές από εδώ ήταν εκεί. Φάνηκε λοιπόν ότι είναι εκατοντάδες οι ομάδες και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται στην Ελλάδα πολύ ενεργά, πολύ δημιουργικά αλλά και οι Δήμοι και οι Περιφέρειε, δηλαδή, είχαμε και τοπικού φορεί και τα πανεπιστήμια. Είναι αρκετά όριμη η κατάσταση, πιστεύω, για να ε, πάμε έτσι λίγο πιο τολμηρά ε, τις, στις επόμενες, τα επόμενα χρόνια. Ε, και νομίζω μπορούμε και στη συνέχεια και στη συζήτηση να, να πούμε περισσότερα. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, εμεί ευχαριστούμε. Κύριε Δανιλίδη, Δήμαρχος Νεάπολη Οικειών και είστε και πρόεδρο τη ε, Επιτροπή. Ε, αφήστε με να κάνω το συντονισμό μου. Τη Επιτροπή Κοινωνική Πολιτική τη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδο. Έχω ακούσει δυστυχώ πόσε φορέ, εγώ δεν θα πάω να μείνω εκεί, εκεί μένουν οι πρόσφυγε. Ο Δήμο σα είχε μια εισρωή προσφυγικών οικογενειών και ήταν μια πρόκληση για εσά. Πώ την αντιμετωπίσετε, Την αντιμετωπίσαμε με σχεδιασμό, με ευαισθησία και με βάση τα λίγο, λίγο ευρωπαϊκά δεδομένα. Νομίζω δεν μου χρειάζεται κιόλα το μικρόφωνο. Ε, Έχω... χρειάζεται γιατί είναι μετάφραση. Εντάξει. Λοιπόν. Ε, για να είμαι όσο το δυνατόν συνεπής το χρόνο ε, και να μην παρασυρθώ και πω άλλα επιπλέον να ακολουθήσω λίγο το κείμενο που ετοίμασα ε, μήπως μπορέσω και είμαι λίγο συνεπής. Λοιπόν, ως εισαγωγή να πω ότι ε, μετά το 2015 όταν ήρθε το τσουνάμι των προσφυγικών ροών ε, η χώρα βρέθηκε ανέτοιμη και οι φορείς της χώρας βρέθηκαν ανέτοιμοι και πολλές φορές και με προβληματικές προσεγγίσεις. Ε, από την καταστολή μέχρι την προσωρινή φιλοξενία από τα φαινόμενα της ιδωμένης μέχρι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης σε διάφορα νησιά, νομίζω ότι ήταν η εικόνα που δεν τιμούσε ούτε τον ελληνικό πολιτισμό, ούτε την ιστορία, ούτε την κοινωνική ευαισθησία της πατρίδα μας. Λοιπόν, εμείς από την αρχή προσπαθήσαμε ως τοπική αυτοδιοίκηση έχοντας βαθιά πεποίθηση και επεξίδα της πολιτικής αντιλήψεις στην κοινωνική ευαισθησία και τα επιστημονικά δεδομένα να προσεγγίσουμε και σε τοπικό επίπεδο ως Δήμος Νέα Πολυσικιών, αλλά και με τις παρεμβάσεις μας και σε ευρύτερο επίπεδο και να επηρεάσουμε και ε, τις εθνικές πολιτικές μέσα από αποφάσει της Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Θα ξεκινήσω από το πιο πρόσφατο παράδειγμα, που είναι το πρόγραμμα και η υλοποίηση του προγράμματός μας για τη φιλοξενία των προσφύγων, των οικογενειών των προσφύγων. Ο Δήμος μας, ανταποκρινόμενος στην ανθρωπιστική υποχρέωση για παροχή ασφαλούς και αξιοπρεπούς διαβίωσης στα θύματα της προσφυγικής κρίσης, πρωτοπόρο μαζί με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Δήμο Καλαμαριάς τότε το 2015, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα ένταξης των οικογενειών των προσφύγων με ανθρώπινες συνθήκες μέσα σε διαμερίσματα και όχι στις καταστάσεις τις οποίες βλέπαμε όπως ανέφερα πιο μπροστά στην ιδωμένη στα σύνορα ή στα νησιά. Ειδικότερα από το 2016 έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην υλοποίηση του προγράμματος το οποίο επιτέλους πετύχαμε μετά από προσπάθειες δύο χρόνων τότε, το 2015 και το 2016, το πρόγραμμα ΑΡΙΑΚ, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού Στέγασης Ετούντων Άσυλο, του προγράμματος Εστία. Στο εταιρικό σχήμα, όπως σας ανέφερα πιο μπροστά, ήμασταν ο Δήμος Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Καλαμαριάς, εμείς, η εμείς ο Δήμος Νεάπολης Σικιών, η Ανατολική Αναπτυξιακή Εταιρεία, η ΜΚΟ πράξη και Άρση, η Χάνθ και η Αναπτυξιακή Μητροπολιτική Εταιρεία Θεσσαλονίκης. Από την έναρξη υλοποίηση του έργου, στόχος μας ήταν η ομαλή και αξιοπρεπής ανθρώπινη στέγαση των προσφυγικών οικογενειών σε διαμερίσματα με σκοπό να προετοιμαστεί η ένταξή τους και αυτόνομη διαμονή των οικογενειών αυτών. Στα διαμερίσματα διέμειναν και διαμένουν κατά προτεραιότητα οικογένειες προσφύγων με μικρά παιδιά, με ηλικιωμένου, με άτομα με αναπηρία, με άτομα ευάλωτα και με προβλήματα υγείας, προερχόμενα κυρίως από τις χώρες που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση και οι οποίοι ζητούσαν και ζητούν να λάβουν άσυλο στην Ευρώπη. Με την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και των εργαζομένων στο πρόγραμμα, καταφέραμε να υποδεχθούμε και να φιλοξενήσουμε και να προωθήσουμε την κοινωνική ένταξη εκατοντάδων οικογενειών προσφύγων, κυρίως από τη Συρία προσφέροντάς τους δωρεάν υποσ... υπηρεσίες υποστήριξης, συμβουλευτική, εγγραφή το παιδιό τους στους βερφονιπιακούς παιδικούς σταθμούς, στα σχολεία και στα ΚΔΑΠ, στα Κέντρα Δημιουργική Επασχόλης Παιδιών. Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου ΡΙΑΚ ξεκίνησαν ειδικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων προσφύγων από το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας που έχουμε στο Δήμο μας, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γυναίκες και άνδρες από το Κογκό, τη Συρία, το Αφγανιστάν, αλλά και άλλες χώρες, σε μια προσπάθεια να προσαρμοστούν στην ελληνική κοινωνία και να μπορέσουν να βρουν εργασία και να αυτονομηθούν, συμμετέχουν με ενθουσιασμό στα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας και πολύ γρήγορα μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Δήμου Νεάπολης Ισικιών, που λειτουργεί εδώ και 12 χρόνια, δεν περιμέναμε την προσφυγική κρίση, αποτελεί μια εξαιρετική πρωτοβουλία, τη μοναδική αποδήμο σε όλη την χώρα και συγκαταλέγεται στις βέλτιστες πρακτικές σε όλο τον κόσμο, σε προγράμματα γραφής και ανάγνωση για νέους και ενήλικε στην παγκόσμια βάση δεδομένων αποτελεσματικών πρακτικών τη UNESCO. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στα ζητήματα εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών και των προσφύγων. Στο Δήμο μας, σε απόλυτο, με απόλυτο και σαφή τρόπο, κάναμε γνωστό πως αποτελεί τιμή και υποχρέωσή μας να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη πρόσβαση των παιδιών των μεταναστών των προσφύγων στα σχολεία της γειτονιάς τους. Η υποχρέωση απορρέει από την υψηλή αίσθηση ευθύνη για την πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά που ζουν, έστω και για μία περίοδο μικρή της ζωής τους στην πόλη μας, στο Δήμο μας. Ταυτόχρονα αποτελεί η τιμή μας να υποδεχθούμε στα σχολεία μας και να μεταλαμπαδεύσουμε την παιδεία και τον πολιτισμό μας σε αυτά τα παιδιά. Στην προσπάθειά μας βρήκαμε αμέριστη αρρωγή και συμπαράσταση της εκπαιδευτική κοινότητας και της συντριπτική πλειοψηφίας των γονέων. Σε ελάχιστες εξαιρεσει. Ελάχιστε στις περιπτώσεις που ακούστηκαν φωνές ξενοφοβικές αποκλεισμού και μυσαλλοδοξίας, ο Δήμος μας, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και με τους συλλόγους γονέων, φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση όλων των μαθητών σε όλα τα σχολεία και να ανατρέψουμε αυτή την ξενοφοβική αντίληψη. Επιπλέον, άμεσα γίνεται κατανοητός ο χαρακτήρας και ο θετικό οικονομικός που μπορούν να δώσουν στις τοπικέ κοινωνίες οι μετανάστες πρόσφυγες. Σε όλη τη χώρα, χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων αξιοποίησαν και αξιοποιούν μισθώνοντας τα διαμερίσματά τους εκατοντάδες εργαζόμενοι στην πλειοψηφία τους νέοι πτυχιούχοι, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία, ειδική παιδαγωγή, μεταφραστές βρήκανε και βρίσκουν εργασία στις υπηρεσίες στήριξης, ενώ παράλληλα χιλιάδες τοπικές επιχειρήσεις αύξησαν τα έσοδά τους καθώς προσφέρουν τα προϊόντα για τις υπηρεσίες τους στις οικογένειες των προσφύγων που φιλοξενούνται σε αυτά τα διαμερίσματα. Με μία πρώτη ποσοτική αποτύπωση μόνο στο δικό μα το Δήμο, το Δήμο νεάπολη Ισικιών, για την περίοδο 2016-2021 μπορούμε να καταγράψουμε τα εξής. Ανθρωποημέρε φιλοξενίας, 304.000. Επαναλαμβάνω, 304.000 ανθρωποημέρε φιλοξενία, περίπου 150 άνθρωποι σε σταθερή βάση κάθε μέρα για 5,5 χρόνια. 17 μόνιμα εργαζόμενοι αυτών των ειδικοτήτων που ανέφερα πιο μπροστά, 780.000 ευρώ οι αμοιβέ του προσωπικού, διαμερίσματα που νοικιάστηκαν 54, Ενίκια που πληρώθηκαν στους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων 900.000 ευρώ, εκτιμόμενα έσοδα των τοπικών καταστημάτων 810.000 ευρώ. Συνολικές δαπάνες του προγράμματος, τρία περίπου εκατομμύρια ευρώ. Όπως είναι ευρέως γνωστό, η λειτουργία του προγράμματος εστια όλα αυτά τα χρόνια έχει γίνει χωρίς καμία επιβάρηση του εθνικού προϋπολογισμού, αλλά μόνο με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα αναφέρω αυτά για να ανατρέψουμε και την εικόνα η οποία υπάρχει σε αυτούς οι οποίοι ξενοφοβικά προσεγγίζουν αυτού του είδους τα θέματα, ότι ξοδεύει το ελληνικό κράτος την ίδια ώρα που δεν κάνει δαπάνες για άλλες ευάλωτες ομάδες. Κατά τη δική μας την προσέγγιση και την άποψη και τη θέση, ακόμα και να μην υπήρχαν διαθέσιμα αυτά τα χρήματα, εξαιτία των απόψεών μας, μάλλον λόγω των απόψεών μας και των θέσεών μας, θα έπρεπε... Επίση, να ασχολούμαστε και να στηρίζουμε του πρόσφυγε. Πόσο μάλλον περισσότερο όταν δεν επιβαρύνουν οικονομικά ούτε τον κρατικό ούτε το δημοτικό προπολογισμό. Μέχρι πρόσφατα, σε ολόκληρη τη χώρα, οι φορεί υλοποίηση του προγράμματο ΕΣΤΕΑ μίστοναν συνολικά 2.500 διαμερίσματα πλήρω εξοπλισμένα, προσφέροντα έτσι 15.000 θέσει φιλοξενία σε ανθρώπου εκτοπισμένου από τι πατρίδε του, στην πλειοψηφία του οικογένειε με μικρά παιδιά απασχολώντας εξειδικευμένο προσωπικό 850 ατόμων των εξειδικευμένων ειδικοτήτων που σας ανέφερα πιο μπροστά, με μακροχρόνια εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών σε προσφυγικούς πληθυσμούς. Στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΡΙΑΚ, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έχουν φιλοξενηθεί στα διαμερίσματα και έχουν υποστηριχθεί 3.000 πρόσφυγες στην πόλη της Θεσσαλονίκης μόνο. Όπως αποδεικνύεται όλα αυτά τα χρόνια, η υλοποίηση του προγράμματος από τους συμμετέχοντες Δήμους δεν αφορά σε μία ευκαιριακή απασχόληση για το προσφυγικό ζήτημα, αλλά μία σταθερή και μόνιμη λειτουργία. Κύριε πρόκειται Λίδια, μια... ακόμα, πρόκειται για μία βαθύτερη πεποίθηση ότι το προσφυγικό θα συνεχιστεί. Όταν πριν από έξι χρόνια είχα πει στο... στην Ήπατιαρμοστία του ΟΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όχι μόνο δεν θα έχουμε μείωση των προσφυγικών ροών στη Νότια Ευρώπη, αλλά θα υπάρχει πολλαπλασιασμός, με κοίταξαν περίεργα. Όταν έκανα την ανάλυση ότι δεκάδες εκατομμύρια συνανθρώπων μας από τη Βόρεια Αφρική, την Υποσαχάρια Αφρική, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής τα επόμενα χρόνια, κολυμπώντας ακόμα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, θα έρθουν στη Νότια Ευρώπη για να εξασφαλίσουν νερό και τροφή, τότε. Νομίζω ότι τους έπισα ότι θα πρέπει πιο σοβαρά οι διεθνείς οργανισμοί, πιο υπεύθυνα και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΗΕ, αλλά και άλλοι διεθνείς οργανισμοί και τα εθνικά κράτη να ασχοληθούμε και η τοπική αυτοδιοίκηση να ασχοληθούμε πιο σοβαρά και πιο επισταμένα, να έχουμε έτοιμες υποδομές, έτοιμες εγκαταστάσεις, εκπαιδευμένη την κοινωνία μας για το πώς θα υποδεχθεί όλο αυτό τον κόσμο και βέβαια όλα αυτά τα χρόνια να γίνονται σοβαρές επενδύσεις και σοβαρές υποδομές στον τόπο κατοικίας και καταγωγής αυτών των πληθυσμών, έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν από θάνατο εξαιτίας έλλειψης νερού και διατροφής. Εξαιτίας του ότι ο χρόνος είναι αμήλυκτος, δεν θα επισέλθω στο επόμενο σκέλος της παρέμβασή μου, απλά και μόνο ε, στις ερωτήσεις είμαι έτοιμος να σα απαντήσω ε, και να σας ενημερώσω για το ότι η κυβέρνηση σήμερα προσπαθεί να κλείσει το πρόγραμμα και το ΡΙΑΚ και το ΕΣΤΙΑ, εξαναγκάζοντάς μας μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να ξενικιάσουμε τα διαμερίσματα την ίδια ώρα που δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποι μας από τον πόλεμο στην Ουκρανία εισέρχονται κάθε τόσο στην πατρίδα μας και είναι ακόμη πιο απαραίτητο να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα και να διευρυθεί μάλιστα ακόμα όταν... Υπάρχουν εξασφαλισμένα, μάλιστα δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, από άλλους οργανισμούς για τη στήριξη των προσφύγων εξαιτία του πολέμου στην Ουκρανία. Ευχαριστώ. πολύ. Κύριε Λευτέρη Παπαγιαννάκη, σε σας. <σχειά> Είστε ο Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου τις της Πρόσπυκης. Από το 2015 έχουν περάσει 7 χρόνια. Υποτέθηται ότι έχουμε αρχίσει να μιλάμε για ένταξη το Βλέπουμε στι κοινωνίε μα, έχουμε συμπεριληπτικέ κοινωνίε για του πρόσφυγε και του μετανάστε, Όχι. <laughs> <laughs> θα μπορούσα να απαντήσω μόνο αυτό και να μην χρειάζεται να αναλύσω περισσότερο. Ε, δεν έχουμε συμπεριληπτικέ κοινωνίε γιατί δεν έχουμε θεσμικό πλαίσιο και νομικό πλαίσιο. Ε, οι Δήμοι δεν έχουν καμία αρμοδιότητα στο ζήτημα αυτό. Βασίζεται μόνο στην πρωτοβουλία των δημάρχων. Και επειδή από το 2015 έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, έχουμε χάσει δημάρχου που ήταν πολύ και έχουμε χάσει το, την ορατότητα στο ζήτημα αυτό. Ο, ο, ο Δημήτρο που είναι δίπλα μου είναι μια εξαίρεση αυτή τη στιγμή. Πριν δεν ήταν ή δεν ήταν, ήταν μόνο του. Τώρα μπορεί να είναι και σχετικά μόνο του. Άρα έχουμε ένα θέμα εκεί. Μία ε, εντάξει, εντάξει. <σχελίδια> αφήστε <σχελίδια> με να. Ξέρω, ξέρω, ξέρω. Ξέρω, κύριε Δήμαρχε, το έκανα και εγώ. Στην Αθήνα αυτό έκανα. Επομένω, λείπει το θεσμικό. Δηλαδή, τώρα που χάσαμε του Δημάρχου, επειδή χάθηκε η πολιτική του βούληση, χωρί θεσμική. Παρέμβαση, λείπει η αρμοδιότητα. Αυτό το κομμάτι λείπει. Και όσο λείπει αυτό το κομμάτι, θα υπάρχει κενό. Το στρατηγικό σχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση δεν είναι σχέδιο ένταξη. Είναι ένα action plan χωρί χρονοδιάγραμμα, χωρί προπολογισμό, χωρί εμπλεκόμενου φορεί. Αν δείτε, μάλιστα, λείπει η τοπική αυτοδιοίκηση από αυτό το σχεδιασμό. Στο αρχικό σχέδιο, που είναι γραμμένο στα αγγλικά, υπήρχε τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν μεταφράστηκε στα ελληνικά και παρουσιάστηκε στη Βουλή, σβήστηκε η τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να ρωτηθεί το Υπουργείο γιατί το έκανε. Είναι ένα θέμα. Αλλά επιτρέψτε μου να δώσω και λίγο ένα πλαίσιο, γιατί το ακούω από το πρωί ε, τοποθετήσει και νομίζω ότι μα λείπει λίγο πλαίσιο για να καταλάβουμε σε ποια χώρα ζούμε και πώ ζητάμε από αυτή τη χώρα. Παρόλο που έχουν γίνει πολλά πράγματα, όπως είπαν και οι προηγούμενε ομιλητρίε, ποια είναι αυτή η χώρα, τι έχουμε να κάνουμε. Πρώτον, χαίρομαι πάρα πολύ που υπόθηκε ότι η Ελλάδα είναι τελευταία στο δίκτυο ένταξη τη ισότητα. Από το 2013 είμαστε τελευταίοι. Έχουμε έναν Πρωθυπουργό που είπε ότι δεν μπορεί να βρει γυναίκε για την κυβέρνηση. Που στο κόμμα του έβαλε 20 τομεάρχες, τρει γυναίκε. Τι έβαλε εκείνος, συνειδητά. Άρα, ναι, δεν μπορεί να βρει γυναίκε, προφανώ. Θα πού που θα τι βρει. Έχουμε 71% αντισημιτισμό. Η δεύτερη χώρα έχει 45. Είμαστε μια χώρα που μαζί με την Ιγυρία είναι πολύ επηρεασμένη από τα fake news για τι θεωρίε συνωμοσία. Στην εποχή τη πανδημία το είδαμε πάρα πολύ. Είμαστε μια χώρα που τα τελευταία τρία χρόνια τουλάχιστον, για να μην πάω πιο πίσω, κάνει μια πάρα πολύ τοξική τοποθέτηση για του μετανάστες και τους πρόσφυγες. Η πανδημία βοήθησε σε αυτό, ήταν καταλήτη. Είναι κίνδυνο, θα του βάλουμε χωριστά για την ασφάλειά του και για την ασφάλειά μα. Αυτή είναι η ρητορική. Επίση, η μετανάστευση στην Ελλάδα γίνεται, διαχειρίζεται ω ζήτημα ασφάλεια, όπω και σε άλλε χώρε. Η Προεδρία του Πρωθυπουργού έχει ένα τομέα που λέγεται Εθνική Άμυνα, Προστασία του Πολίτη και Μετανάστευση. Όταν συνδέει τη μετανάστευση με την προστασία του πολίτη και την εθνική άμυνα, κάνει pushback. Τελεία. Αυτό κάνει. Και πνίγεις ανθρώπου. Πού το κάνουμε. Πλέον δεν το λέω εγώ, ούτε μόνο οι οργανώσεις που είναι προδότε και προβοκάτορε και εναντίον τη χώρα, αλλά το λένε όλοι οι διεθνεί οργανισμοί. Άρα πρέπει να το δούμε. Ε, είμαστε μια χώρα που, όπω είπα, δεν έχει ένταξη. Είμαστε μια χώρα που έχει πολύ ψηλά υποσοστά αντιτσιγκανισμού. Αντι ΛGBT κοινότητα, να μην το συζητήσω, ακόμα συζητάμε γιατί πρέπει να κάνουμε Pride. Το βλέπουμε γιατί πρέπει να κάνουμε Pride. Άρα δεν έχουμε καμιά ελπίδα και σύμπερη Όχι, όχι, όχι. Έχουμε. <laughs> Αλλά πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά στην πολιτική ρητορική. Πρέπει να σταματήσουμε αυτή την τοξική ρητορική. Πρέπει να δημιουργήσουμε θεσμικό πλαίσιο και να, τα, να κάνουμε πράγματα τα οποία θα μείνουν και δεν θα βασίζονται σε κάποιου ενδεχομένω φωτισμένου ή τέλο πάντων πολιτικού ή ηγέτες που θα έχουν ένα πιο προοδευτικό πρόσημο. Η Ελλάδα επίση έχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και αυτή είναι μια πολιτική παρατήρηση και αν θέλετε την κρατάτε. Θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ χώρα. Ενώ είναι πάρα πολύ συντηρητική χώρα. Που νομίζει ότι είναι πολύ προοδευτική. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι όλα είναι σε αυτό το πρίσμα. Να θυμίσω ότι στην Ελλάδα η κυβέρνηση έχει έναν εταίρο την Ελληνική Εκκλησία. Μόνιμο εταίρο. Έχει, έχει φύγει υπουργό από την κυβέρνηση γιατί το απέτυσε ο Αρχιεπίσκοπος. Και είναι οκ. Okay, δεν τρέχει τίποτα. Μια χαρά έγινε. Έφυγε. Και έγινε και εκβιασμό μέσα στο γραφείο του πρωθυπουργού. Εκβιασμό. Πολιτικό εκβιασμό. Ναι, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Προφανώ η bottom-up δουλειά που γίνεται από τι κοινήσει και από τι ομάδε είναι πάρα πολύ σημαντική. Όμω όσο οι Δήμοι, επειδή μιλάμε για την τοπική αυτοδίκηση, δεν έχουν τι απαραίτητε αρμοδιότητε. Δηλαδή, αρμοδιότητα, απλά για να, εξηγήσω, για να μην ακούγεται έτσι. Αρμοδιότητα σημαίνει προπολογισμό, υπηρεσία και προφανώ κάποια στιγμή εμπειρία. Εγώ, όταν έγινα αντιδήμαρχο, δεν είχα γραφείο. Έκανα κατάληψη σε γραφείο διότι δεν ήταν αρμοδιότητα του Δήμου. Και βρήκα ένα γραφείο, άνοιξα την πόρτα με το κλειδί, πήρε ένα συνάδελφο. Και για το προσευχήκο στην Αθήνα δουλέψαμε πέντε άτομα. Πέντε. Ο αντίστοιχο συνάδελφο του Μόναχο έχει χίλια. Χίλια. Δεν είμαστε οι ίδιοι Δήμοι. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε, α πούμε, την αθηνα τη Θεσσαλονίκη, με τη Βαρκελόνη, που προφανώ είναι ο Δήμο όνειρο για όλου μα. Να μην βάλω το θέμα των χωρί χαρτιά, το τι κάνει η Βαρκελόνη και το τι γίνεται στην Ελλάδα. Θέλω να πω, έχουμε πολλέ ευάλωτε ομάδε, τι οποίε δεν τι αγγίζουμε καν. Επομένω, το να μιλάμε για συμπερίληψη όταν αποκλείουμε. Κόσμο, Γιατί δεν μα αρέσει, γιατί του θεωρούμε τα κτλ. Δεν μπορούμε. Πρέπει να κάνουμε άλλα πράγματα πιο συμπεριληπτικά. Όταν μιλάμε για συμπερίληψη, μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχουμε μια κουλτούρα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και για να μιλήσω και για τη γειτονιά μου, μένω στα εξάρχεια. Τα εξάρχεια που υποτίθεται ότι είναι μια πολύ ανοιχτή γειτονιά ή η ίδια η γειτονιά αποκλείει κόσμο. Λόγω αυτή τη προσέγγιση. Άρα είναι πολύ μεγάλη και πολύ δύσκολη συζήτηση τι σημαίνει συμπερίληψη. συμπερίληψη σημαίνει ότι ανοίγει το πεδίο για να μπουν όλοι μέσα και να συμμετέχουν. Και να έχουν ρόλο. Στη Σκωτία, ας πούμε, ένας αναγνωρισμένος πρόσφυγας που φτάνει στο Δήμο του, την επόμενη μέρα ψηφίζει. Μην πω ότι έγινε με το νόμο για την Ιθαγένεια στην Ελλάδα Βάλετε το 2010. Βάλατε Τι γίνεται, η κυρία Δανιλίδη; πώς μπορούν οι Δήμοι να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι και γιατί έχουν χάσει το λόγο τους ξεφνικά. Ναι. Καλή ερώτηση και δύσκολη. Λοιπόν... Είπα πιο μπροστά ο φίλος μας, ο κύριος Παπαγιαννάκης, ότι δεν έχουν αρμοδιότητες. Ε, υπάρχει συναρμοδιότητα από τον Καλλικράτη και από τον Καποδίστρια χωρίς πρόβλεψη, χωρίς πρόβλεψη ε, χρηματοδότησης, εξοπλισμού, στελέχωσης. Και το κράτος, ως κράτος, ως έννοια, είχε και συνεχίζει να έχει από επιφυλακτική έως ανταγωνιστική και εχθρική στάση και θέση απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ορισμένες φορές βλέπουμε στη συμπεριφορά των Υπουργών την ιδιοκτησιακή αντίληψη. Νομίζουν ότι είναι ιδιοκτήτες του κράτους και νομίζουν ότι θα είναι αιωνίως στην καρέκλα του Υπουργού και αν τυχόν φύγει μία αρμοδιότητα από την ευθύνη του και μεταφερθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, ε, νομίζουν ότι ακροτηριάζεται το ίδιο του το Υπουργείο και πιθανόν και ο ίδιο του ο ΕΑΤΟ. Ε, πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλο αγώνα, συνέχιση του αγώνα, έτσι ώστε αυτά τα οποία θεωρούνται αυτονόητα στι περισσότερε σχεδόν σε όλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν μιλάω μόνο για τη Σκανδιναβία, όπου θεωρούνται δεδομένα εδώ και 50-60 χρόνια αυτά ω πολιτικέ της αυτοδιοίκηση αλλά ακόμα και σε χώρες οι οποίες δεν ήταν τόσο προηγμένες κοινωνικά ή χώρες οι οποίες μπήκανε πολύ αργότερα από εμά στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν περαιτέρω αγώνας και πίεση, έτσι ώστε αυτό που επιζητούμε τα τελευταία δέκα χρόνια να υπάρξει νέος κώδικας δήμων στην πατρίδα μας που να εναρμονίζει το πλαίσιο το νομικό ε, για την αυτοδιοίκηση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο ε, να γίνει πράξη. Υπάρχει η έκτα, η Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτονομίας, που είναι ας πούμε, ο καταστατικός χάρτης για την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη την Ευρώπη και ενώ έχει γίνει αποδεκτό ως εθνικό νομικό πλαίσιο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ε, ως γενικότε, ως διακηρύξεις, ως απόψεις και ως κατευθύνσεις και ως θέσεις, οι εφαρμοστικοί νόμοι, οι οποίοι έπρεπε να ψηφιστούν από εκεί και μετά, μάλιστα έγινε το 1986-87 επί κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου έγινε η ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο της αποδοχής της ΕΕΧΤΑ της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτονομίας. Δυστυχώς δεν ακολούθησε η χώρα και οι κυβερνήσεις αυτό το πλαίσιο. Απέχουμε πολύ. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, ε, θα πρέπει να πιστούν, και αυτό είναι πιο εύκολο, ε, να πιστούνε οι φορείς της κοινωνίας και μέσα στους φορείς των πολιτών και της κοινωνίας είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση, να αναλάβει πρωτοβουλίες. Θα σας διακόψω το να δώσω το λόγο στην Ελένη Τιμουγιά. Να πω μία έχει... φράση, μόνον. Ε, υπάρχουν ευκαιρίες και υπάρχουν δεδομένα από προγράμματα ευρωπαϊκά τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε φορείς της τοπική αυτοδιοίκησης να μπουν πρωταγωνιστές σε αυτού του είδους τις πολιτικές. Ένα από αυτά ήταν αυτό που σας ανέφερα το 2016 και τότε είχαμε εχθρική στάση και τότε είχαμε προβλήματα και μάλιστα θα μπορούσαμε το 2016, το 2017, το 2018 να είναι δεκαπλάσια και πλέον τα διαμερίσματα που θα μπορούσαμε να διαχειριζόμαστε ως αυτοδιοίκηση. Και την ίδια ώρα που το κράτος δεν μας έδινε πλαφόν για να νικιάσουμε επιπλέον διαμερίσματα και να φιλοξενούμε επιπλέον χιλιάδες πρόσφυγες, οικογένειες προσφύγων, την ίδια ώρα δίνανε σε ύποπτες ή αμφίβολες κατεύθυνσης μη την ε, την έγκριση για, χωρίς διαφανείς διαδικασίες, οικονομικές και άλλες, α, α, α, α, να νικιάζουν οι Μίκιο. Διαμερίσματα που κατά διαβολική σύμπτωση στην ίδια οικοδομή νοικιάζαμε εμείς το διαμέρισμα στη μισή τιμή από ό,τι το νοικιάζε η ΜΚΟ. Ά, με με ό,τι μπορεί η να βγάζει συμπέρασμα γιατί εμείς ε, η τοπική Είναι αυτοδιοίκηση διέπεται θέλετε. από το δημόσιο λογιστικό Όσο. και για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα πρέπει να τηρήσει τις διαδικασίες και να πετύχει τις χαμηλότερες τιμές. Είναι σημαντικό να το ακούσουν ότι οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν ενίσχυαν γκρίζε περιοχές διαχείρισης του προσφυγικού. Θα πάρω, θα πάρω το πλά το λόγο, το λόγο. Πάρε το λόγο δυναμικά. <laughs> ε, γιατί αυτό που πέραν το ότι το προσφυγικό προφανώς είναι ένα πάρα, πάρα πολύ σοβαρό θέμα, ε, θέλω λίγο να κάνω τη σύνδεση. Αυτό που ο κύριος Παγιανάκης και ο κύριο Δανιλίδης ε, λένε που μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον σε αυτή τη συζήτηση είναι κάτι πάρα πολύ ουσια... δύο, δύο σημεία πολύ ουσιαστικά Το ένα είναι το θεσμικό ε, ο, δηλαδή η αρμοδιότητα όχι απλά σου δίνει τη δυνατότητα παράγει ε, υποχρέωση προς το δημόσιο δηλαδή προς τον υπάλληλο προσωπικά ε, όλα τα άλλα είναι καλή θέληση ε, και δεν είναι κάτι που μπορούμε, είτε είναι το προσφυγικό, είτε είναι ευάλωτες ομάδες, είτε είναι τα συστήματα υγείας, είτε είναι ο δημόσιος χώρος στη γειτονιά μας, να επαφίεται στην καλή θέληση του καθενός. Άρα και στο κομμάτι της συμμετοχής, το θεσμικό, πάλι ε, είναι λίγο στην καλή θέληση. Επειδή έχει αρχίσει να συνδέεται με λεφτά, το λέω έτσι λίγο λαϊκά, έχει πάρει λίγο μπρος. Το, το προσφυγικό, όμως, είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του θέματος ότι δεν είναι όλα τα θέματα για ε, bottom-up. Δηλαδή, σε μία χώρα, σε μία κοινωνία, πρέπει να κατανοείς το πλαίσιο που είσαι και ποιοι είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συμβιώνεις. Ε, χωρίς να... Δεν το λέω με ε, υποτιμητικό ή με δασκαλίστικο τρόπο, αλλά... Πολύ φοβάμαι ότι αν κάναμε ένα δημοψήφισμα ή ένα συμμετοχικό εργαστήριο για το προσφυγικό ή για τις αμβλώσεις, ε, δεν θα ήταν το αποτέλεσμα προς την προοδευτική κατεύθυνση. Άρα, λοιπόν, το ίδιο ισχύει και για θέματα... Περιοχή, ανάλογα, φυσικά, την περιοχή. Τη εκατο αυτό Εκατότα-εκατό. Γι' αυτό, λοιπόν, πρέπει λίγο να πατάμε στα ποδιά μας και να ξέρουμε πού είμαστε. Και θέλω απλά να πω ότι η κεντρική πολιτική σκηνή και η διεθνής πολιτική σκηνή είναι τόσο καθοριστικές για την κάθε μικρή γειτονίτσα της χώρας μας και της κάθε χώρας που δεν μπορούμε να την αγνοούμε και το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Μπορούμε, όμως, να μπορούμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε υπό την έννοια τη συνεργασίας των φορέων και της πολυεπίπεδης εμπλοκή κάτι το οποίο το πού πάνε τα λεφτά, πώς σχεδιάζονται τα έργα και αν το έργο είναι σε προτεραιότητα ή όχι, κάνει την εμπλοκή των φορέων, γιατί δεν είναι όλα τα θέματα και όλες οι κλίμακες ε, για ε, το ευρυκοινό, μπορεί να είναι σε επίπεδο υπ υπηρεσιακών ή επίπεδο αρμοδίων. Ε, πιο σημαντικό σε κάποια ζητήματα παρά σε κάποια άλλα. Άρα ε, αυτό το σχόλιο ήθελα να κάνω και θα σου δώσω το Πάμε στην Εύα και μετά έχουμε και μια ώρα ερώτηση Μέντη για να δούμε τι λέει και το κοινό. Εύα είμαστε εμείς, έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις και μπορούμε να συνεργαστούμε με τους Δήμους. Τι να απαντήσω τώρα Είς εδώ. Σκύ, θα πετάξεις δεν το μικρό. <laughs> <laughs> το κοινό. Ε, δεν ξέρω αν οι Δήμοι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με οργανώσει των πολιτών, να το πω και αυτό. Ε, βλέπω τουλάχιστον από τη δική μας την εμπειρία ότι εντάξει δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, τόσο τα τελευταία δύο-τρία χρόνια δραστηριοποιήμαστε αρκετά έντονα ε, στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Βλέπω ότι τώρα αρχίζουν σε επίπεδο Δήμων να, να μεταφράζονται κάποιες λέξεις στα ελληνικά, να μεταφράζονται κάποιες μεθοδολογίες. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε τι σημαίνει αυτό. Δυστυχώ. Αρχικά, υπάρχει μια τέτοια προσέγγιση, όπω είπε και η Ελένη, εκεί που πάνε τα λεφτά. Εκεί τώρα εστιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα πάμε να κάνουμε κάτι, να βάλουμε και αυτόν τον όρο μέσα σε αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να, να κερδίσουμε κλπ. Ε, εκεί βλέπω και εμά, α πούμε, τι οργανώσει από τα κάτω, ότι έχουμε έναν ρόλο στο να εκπαιδεύσουμε κατά κάποιο τρόπο του Δήμου και του φορεί. Να, να, να διαμορφώσουμε δηλαδή και το πλαίσιο ε, πώ μπορούν να λειτουργήσουν όλε αυτέ οι προσεγγίσει που βλέπουμε να να δουλεύουν σε άλλες πόλεις, στην Ελλάδα, στις ελληνικές πόλεις, στα ελληνικά δεδομένα. Ε, αυτό. Και επίσης βλέπω, και συγκεκριμένα και για το δικό μας το ρόλο της ομάδας μας, ότι παίρνουμε τελικά έναν ρόλο μεταξύ το, της κοινωνίας, των πολιτών και μεταξύ των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, προσπαθώντας να διασφαλίσουμε ένα διάλογο μεταξύ τους, μεταφέροντας δηλαδή τις ανάγκες από τη μία πλευρά στην άλλη και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω να δημιουργηθεί. Το θέμα πάτο του ΡΙάκ, όπω σα ανέφερα πιο μπροστά με τη συνεργασία και με την πράξη και με την άρση και με τη ΧΑΝΤ, ε, ω παράδειγμα, έδειξε ότι μια χαρά οι τρει-τέσσερι δήμοι ακούγεται. Ε, ο Δήμο Θεσσαλονίκη, ο Δήμο Καλαμαριά, ο δικό μα ο Δήμο, ο Δήμο Θέρμης και ο Δήμο Θερμαϊκού μέσω τη Ανατολική Αναπτυξιακή, πέντε δήμη δηλαδή στην ουσία, μια χαρά συνεργαστήκαμε από το 2016 μαζί με ΜΚΟ και μαζί με άλλους φορείς Φωρίς. των πολιτών. Δημιουργήστε μια πλατφόρμα. Πάρουμε λοιπόν το κινητό στα χέρια μας τώρα και να δούμε την τελευταία ερώτηση σήμερα στο Mentimeter και είναι ανοιχτές συμπεριπτικές κοινότητε. Ποια είναι η πρώτη λέξη που σας έρχεται στο μυαλό. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί είμαστε και από διαφορετικέ πόλεις. αλλά θα ήθελα πολύ να δω. Μπορείτε να παίξετε κι Solidarity. Ισονομία, ισότητα, αλληλεγγύη, δημοκρατία, ανθρωπιά, όνειρο. Όποιος σε απάντησε όνειρο θέλω να τον γνωρίσω μετά. 30 χέρια από <laughs> ε, αυτά. Θα, θα δώσω λοιπόν... Μετά από αυτές τις υπέροχες λέξεις που βλέπουμε, ναι, φίλο, ηλικία, όλοι πρέπει να έχουμε μια φωνή στο χώρο. Άρα μάλλον έχετε και πολλές ανησυχίες. Ποιες είναι οι ερωτήσεις, τι θα θέλατε να ρωτήσετε στους ε, ομιλητές που έχουμε πάνω στο πάνελ για το πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε το χώρο μας. Παρακαλώ, απλά έρθει το μικρόφωνο. Στον κύριο μπροστά. Ε, εγώ τον κύριο Δήμαρχο θέλω να ρωτήσω. Ακούστε. Το κύριο δήμαρχο θέλω να ρωτήσω. Κύριο δήμαρχε, είστε 26 χρόνια δήμαρχος, Μου φάγατε δύο. 28, βουάου. <laughs> wow. ε, ξέρετε, αναρωτι... ε, σκέφτομαι ότι άμα ήμουν <laughs> σε ένα δημοτικό συμβούλιο και έλεγα τις αντιπολίτευση, ας πούμε, στη Λάρισα, πούμε εγώ, και έλεγα <laughs> σαν τις δικές, σαν μου λέγε δήμαρχος, ρε παιδί μου ο κόσμο τώρα θα μας μαυρίσει. Δεν είναι για τέτοια. Αυτό πώ το καταφέρατε, έχει να κάνει με την ιστορία του Δήμου, με τα κοινωνικά στρώματα του Δήμου. Ε, δηλαδή πήγατε ενέργεια στο ρεύμα κάποια στιγμή. Ε, πώ το καταφέρατε. Από την πρώτη στιγμή, για να κερδίσω χρόνο. Από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα που ανέλαβα Δήμαρχο, πριν από 28 χρόνια, πήγαμε, πήγα κι εγώ και οι συνεργάτε μου κόντρα στο ρεύμα και του κοινωνικού ρατσισμού. Μία από τι πρώτε μεγάλε συγκρούσει νεαρό δίμαρχο τότε. Ε, ήτανε στη γειτονιά του πατρικού μου, της πατρικής μου οικογένειας, όπου έπρεπε να ανοίξουμε κέντρο ψυχικής υγείας και μαζέψανε εκατοντάδες υπογραφές υπερήκοι, φίλοι, συγγενείς, γείτονες των γονιών μου ε, ενάντια ε, σε αυτή την ε, προσπάθειά μας. Ήρθανε στο Δημοτικό Συμβούλιο να φωνάζουν οριόμενοι και να λένε «Σί γι' αυτό σε ψηφίσαμε για να μας φέρνει στα Πώς τα λέγανε τότε, τα σπαστικά και τα ανισόρροπα με υβριστικούς χαρακτηρισμούς για τα άτομα με αναπηρία, γιατί είχαμε πρόβλεψη και για ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομη διαβίωση των παιδιών με αναπηρία. Τα σπαστικά μας λέγανε, τα τέτοια θα επηρεάσουν την οικονομία της περιοχής, θα βάζουν χέρι και θα παρενοχλούν σεξουαλικά τα κορίτσια μας, τις γυναίκες μας και mm. Το αντιμετωπίσαμε από την πρώτη στιγμή και Πίσαμε την κοινωνία και απομονώθηκαν οι ε, περίεργοι αυτή οι τύποι να μην του χαρακτηρίσουν. Το σας ίδιο κάναμε και με του πρόσφυγε. Να πείσουμε την κοινωνία. Να πείσουμε θα την πάω κοινωνία. Λίγο στον τον βλέπω εκεί. Να πω για του πρόσφυγε. Δώστε με ένα λεπτό, γιατί έχουμε πει αρκετά. Θα... Θέλω να ακούσω και μια άλλη φωνή για του πρόσφυγε, για τον κύριο Παπαγιαννάκη. Ναι. Πώ θα. Πώς... Δίνουμε εύκολα φωνή. Ναι. Κοιτάξτε. Ε... Δεν ακούγεται ο ιδανικό, αλλά. Μερικά πράγματα τα είπε ο δηλαδή με τη δουλειά τη τοπική κοινωνία. Μην, όχι μην υπολογίζοντας, αλλά τέλο πάντων προσπαθώντα να εξηγήσουμε γιατί είναι υπάρχει όφελο. Το όφελο για την κοινωνία, την τοπική, το περιέγραψε. Δυστυχώ αυτέ τι μετρήσει δεν τι κάναμε σε επίπεδο εθνικό. Πόσα λεφτά πέσανε για το Εστία, πόσοι εργαζόμενοι ήταν, ήταν πάνω από 1.600 σε όλη την Ελλάδα. Ε, μιλάγαμε για brain drain και ταυτόχρονα είχαμε νέους Ελληνές επιστήμονε που δουλεύαν στο προσφυγικό. Δεν το είπαμε ποτέ. Η πρώτη συνέντευξη του Δημάρχου Αθηναίων, που ήταν ο πρώτο που υπέγραψε για το ΕΣΤΕΑ, έγινε στο υπόγειο τη Επιτροπή. Στη τηλεοφόρα Αμαλία δεν το μάθε κανένα ότι έγινε συνέντευξη. Δεν ήταν 300 διαμερίσματα κτλ. ήταν τρει επίτροποι, ένα υπουργό και ένα δήμαρχο. Δεν το μάθε άνθρωπο. Επομένω, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι με γενναιότητα να υπερασπιζόμαστε τι επιλογέ μα. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν το έκανε. Η τωρινή είναι απέναντι. Και επομένω το πολιτικό πεδίο που διαμορφώνεται είναι εξαιρετικά αρνητικό. Αυτό που περιέγραψε ο Δήμαρχο είναι ένα πολύ θετικό τοπικό ε, μια τοπική αντιμετώπιση, το οποίο ας πούμε έγινε στην Αθήνα για τον Οκανά. Τώρα που άνοιξε η πρόσφατη δομή, όταν πήγε να την ανοίξει προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ξεσκόθηκε το σύμπαν. Όταν το άνοιξε η τωρινή Δημοτική Αρχή, γιατί ήταν και μέσα στην πανδημία, δεν υπήρχε αντίδραση. Σωστό. Το ίδιο έγινε και με τον πρώτο επεπτευόμενο χώρο χρήση. Που τον Άρα είχαν κλείσει κάποτε και. πολιτική βούληση. Φυσικά. Απλά δεν είναι βιώσιμη η πολιτική βούληση. Πρέπει να το... Πρέπει να γίνει θεσμική. Πρέπει να μετατραπεί σε θεσμικό εργαλείο. Γιατί όταν απλά έχει έναν καλό Δημαρχό, ο οποίο φεύγει, εδώ δεν έφυγε μια χαρά. Αν φύγει ο Δημαρχό, φεύγει και η πολιτική βούληση μαζί του. Και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι ένα πολύ κλασικό παράδειγμα, ειδικά στο προσφυγικό, για την αλλαγή την τελευταία. Οι τελευταίε δημοτικέ αρχέ έχουν εξαφανιστεί από αυτό το ζήτημα. Εδώ όμω ίσω κολλάει αυτό που έλεγε η Εύα και η Ελένη, αλλά μήπω καπελώνω το κοινό, θέλει να ρωτήσει κάποιο πριν γίνω εγώ χειμερό και ρωτήσω τι κυρίε. Να προσθέσω μία φράση για το προσφυγικό. Ε, ξενυχτήσαμε τρει φορέ για το προσφυγικό, όταν πληροφορηθήκαμε ότι ακροδεξίες ε, ναζιστικές οργανώσεις ετοιμάστηκαν και είχαν δώσει ραντεβού νωρί τα ξημερώματα για να βάλουν αλυσίδε και κλειδαριέ στα σχολεία, τα οποία είχαμε παιδιά προσφύγων, προσφυγόπουλα. Ε, Ξενιχτήσαμε και εμείς λοιπόν εκεί, ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και είχαμε ζητήσει, δεν τρεπομένω να το πω, αλήθεια είναι, είχαμε ζητήσει και τη συνδρομή της όταν αντιλήφθηκαν ότι εμεί είχαμε πάει πριν από αυτού, αυτοί είχαν δώσει ραντεβού στι 5 τα ξημερώματα. Εμεί πήγαμε από τι 4. Λοιπόν, όταν μα είδανε, δεν τολμήσανε βέβαια ούτε τι αλυσίδε, ούτε τα λουκέτα να βάλουν. Κάναμε ειδικά σεμινάρια βέβαια σε όλο το Σύλλογο Γονέων και στου εκπαιδευτικού και στα σχολεία τα συγκεκριμένα. Και μετά την τρίτη φορά δεν ξανατόλμησαν ποτέ, μα ποτέ. Ούτε στου βρεφικού και παιδικού σταθμού που παίρναμε τα παιδιά, και να σα πω ένα συγκινητικό. Οι γιαγιάδε και οι παππούδε τη οικοδομέ, οι Έλληνε, οι γηγενεί, παίρνανε και φροντίζανε τα μωρά παιδιά των οικογενειών των προσφύγων. Και πηγαίνανε από το χεράκι τα παιδιά στο σχολείο όπω πηγαίνανε τα εγγόνια του. Το λέω συγκινούμενο, όπω παίρνανε στο ένα χεράκι το εγγόνι του να το πάνε το πρωί στο σχολείο, έτσι παίρνανε και το παιδί τη προσφυγική οικογένεια και το πήγαιναν. Οπότε εντάχθηκαν σύντομα μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Και δεν τόλμησε από εκεί και μετά κανένα ε, ε, ξενοφοβικό, κανένα ρατσιστή να δημιουργήσει. Άρα είναι και κοινωνικό ιστό και πολιτική βούληση. Θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο από την Εύα και την Ελένη στο πώ προετοιμάζουμε μια κοινωνία να είναι έτοιμη για να υπερασπιστεί τι αποφάσει και αυτά που ήθελε εν τέλει και διεκδίκησε από το Δήμο και μπορεί να τα κέρδισε. Τι γίνεται να αλλάξει το πολιτικό πρόσωπο, τι γίνεται ακόμα και να αλλάξει και το θεσμικό πλαίσιο. Ε, δεν ξέρω. Η διατύπωσή σου ε, δεν είναι πολύ ακριβής, Θα σου κατά τη γνώμη μου. Ναι. Ή τουλάχιστον δεν είμαι εγώ η κατάλληλη επιστήμονας να το απαντήσω. Στο πω λοιπόν πιο απλά. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι... Δεν είναι ότι δουλειά δικιά μας να μάθουμε πολίτες. την κοινωνία να υπερασπίζεται και να διεκδικεί. Είναι δουλειά του κάθε πολίτη και του κάθε πολιτικοποιημένου ανθρώπου να συμμετέχει, ε, να είναι ενεργός. Ε, από την άλλη από τη μεριά του Δήμου ή από τη μεριά του ειδικού που συμβουλεύει ένα Δήμο ή από τη μεριά των φορέων της, α, της ευρύτερης κοινωνίας του πολιτών. Δεν ξέρω Αυτό είναι μια πολύ ευρία έννοια που δεν, με, δεν μπορώ να σταθώ έτσι, ε, αυλέπι μαζί της. Ε, η εμπειρία, η δικιά μας, ε, λέει ότι όταν κάτι το κάνεις με σοβαρότητα, συνέπεια και χωρίς προσχηματικά, προσχηματικά Δηλαδή, όταν οι διαδικασίες συμμετοχής δεν είναι προσχηματικές, αλλά είναι αληθινές και θα τσακωθείς και θα αλλά δεν είναι για να μας πάρουν τα κανάλια και να κλείσουμε και να κάνουμε μετά τα δικά μας, ε, οι άνθρωποι συμμετέχουν, διεκδικούν ε, και ξανάρχονται και έχουν και πάρα πολλά να πούν. Ε, οπότε, εγώ αυτό θα έβαζα. Και, Ειρήνη. Είπα, δικατολήκτικη σε σένα. Ποια ήταν η δική σου εμπειρία. Ναι, εγώ θα ήθελα να μοιραστώ λίγο μία μικρή εμπειρία που είχαμε από ένα εργαστήριο στον Κολονό, στην Αθήνα, όπου υπάρχει έτσι έντονη παρουσία της Ρωμά κοινότητα. Ε, και κάναμε ένα εργαστήριο με ομάδα γυναικών που, που ζουν εκεί. Στα, στα πρώτα εργαστήρια που κάναμε υπήρχε πάρα πολύ έντονο όλο αυτό ότι οι Ρωμά μας καταστρέφουν τις πλατείες, βρωμίζουν, μας παρενοχλούν. Μια, ένα πολύ αρνητικό κλίμα, εισπράταμε. Ε, εγώ με δεν είμαι αρχιτεκτόνισσα, δεν προέρχομαι στις κοινωνικέ επιστήμες, δεν ήξερα καν πώ να το θίξω το συγκεκριμένο το θέμα. Το αφήναμε να εξελίσσεται, προσπαθώντα να θέσουμε έτσι ένα πλαίσιο. Ωστόσο, σιγά σιγά είδαμε, πήγαμε στην πλατεία, η οποία θεωρείται μια πλατεία που έχουν κάνει κατάληψη οι Ρωμά. Πώ? Κάπω έτσι, από, από του ντόπιου, ναι. Και εκεί επί τόπου αρχίσαμε να κάνουμε αυτέ τι δράσει και να συμμετέχουν και άτομα από τη Ρωμα Σιγά σιγά είδαμε ότι οι άνθρωποι αρχίσαν να συνομιλούν μεταξύ του. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ ρομαντικό, ωστόσο, νομίζω αν θέσουμε κι εμεί ένα πλαίσιο και ίσω κάποιε δραστηριότητε, κάτι να μα φέρει μαζί, θα δούμε τελικά ότι έχουμε κάποια κοινά, ακόμη και με τι κοινότητε που φοβόμαστε, τι οποίε δεν τι θέλουμε δίπλα μα. Ε, αυτό έτσι θα ήθελα να μοιραστώ αυτή την εμπειρία που ήταν κάτι μεταμορφωτικό, νομίζω. Σα ευχαριστώ και του τέσσερι πάρα πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα κουβέντα.